سبسکرائب کریں ہمارے عبد الرحمٰن آفیشیل وظائف چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے बाँ बाँ صرف جو خوبصورت چہرے کے خواہشمند ہیں وہی اسے کریں چہرے کے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت لاجواب ہے اگر آپ کی جلد خوش ہے تو بلائی کا استعمال کریں ٹھنڈی بلائی کا مساج آپ کے چہرے کو داغ دبوں سے پاک رکھتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے جب صبح سو کر اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیں بہت زیادہ گرم ہو جائیں تو کچھ دیر آنکھوں پر رکھیں چند مرتبہ یہ عمل دہرائیں انشاءاللہ. کچھ عرصہ مستقل کرنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور ہو جائیں گے اور اگر یہ عمل شیشے کے سامنے کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا خشک اور رف جلد کا علاج ہو تو ایسا ایک انڈے کی زردی میں چند کترے لیموں اور چند کترے زیتون کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے پر لگائیں جب چہرہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے دھو کچھ دن روزانہ یہ عمل استعمال کرنے سے خشک اور رفجل نرم و ملائم ہو جائے گی چہرے پر سرخ لالی اور پر پرسکون نیند رات سونے سے پہلے دی دیوار سے تقریباً دو فٹ کا فاصلہ کر کے تصور میں یہ سوچیں کہ سامنے مومبتی جل رہی ہے اور میں نے مومبتی بجھانی ہے مومبتی بجھانے کے انداز انداز تیز پھونکے ماریں اور اس عمل کو سات سے پانچ مرتبہ دوہرائیں اور آپ کے اندر سے ناقص کاربن نکل جائے گی اور صحت مند اکسیجن داخل ہوگی اس سے چہرے پر سرخ لالی اور صحت میں تراوٹ اور پرسکون نیند آئے گی آنکھیں خوبصورت بنائیں زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں رات کو سونے سے پہلے سر سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں اس سے آنکھیں چمکدار پل کے لمبی اور نظر تیز ہوتی ہے صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں بلیک ہیڈس لڑکیوں کے چہرے پر نظر آنے والے بلیک ہیڈس دراصل کھلے منہ والے دانے ہوتے ہیں جو سکن نہیں رکھتے اور خوبصورتی کو داغ لگا دیتے ہیں بغیر خوشبو والا صابن ایک عدد کرش کر لیں ایلو ویرا گو, گودا دو چائے کا چمچ گلاب کی پتیاں مٹھی بھر کھانے کا تیل دو چائے کے چمچ ان تمام اجزا کو برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھ لیں ہلکی آنچ پر پکائیں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں ہلاتے رہیں جب چیزیں हो ہو جائیں تو से سے نیچے اتار لیں اور بہتر گھنٹوں کے لیے में میں होने ہونے کے لیے رکھ دیں آپ اسے اس امیزے کو نکال کر کسی برتن میں رکھ لیں اور صبح شام اسے چہرے پر لگائیں اور نہاتے وقت پورے جسم پر استعمال کریں اور اس صابن کے ایک ہفتے کے استعمال سے ہی چہرے اور جسم کے بلیک ہیڈس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا انشاء اللہ ایکنی پیمپس کیل محاس سب ختم بلوت میں ہر دوسرا انسان کیل مہاسوں سے کیل مہاسوں سے اور پیپ والے دانوں سے پریشان ہوتا ہے زخم اور گڑے کی شکل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں ان سے نجات پانا اب مشکل نہیں بس صبر سے اس نسخے کا استعمال کریں اور پھر کمال دیکھیں شہد ایک چائے کا چمچ لیموں ایک چائے کا چمچ دہی ایک چائے کا چمچ ملتانی مٹی دو کھانے کے چمچ ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال ان سب کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں پیسٹ تو چہرے پر بیس منٹ تک لگا رہنے رہنے کے بعد چہرے کو تازہ پانی سے دھو لیں چہرہ خشک ہو جائے ارکے غلام میں روئی کا ٹکڑا ڈال کر گیلا کریں اور چہرے پر تھپ تھپا تپ تھپا لیں ہفتے میں تین بار اس پریسٹ کا استعمال کریں ایک مہینے کے استعمال سے آپ کے چہرے سے کیل مہا سے ایتنی پمپلس کا خاتمہ ہو جائے گا جسم میں فضول فاسد مادے پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں اگر یہ فاسد مادے خارج نہ ہوں تو یہ بھی دانوں کی نکلنے کا سبب بنتے ہیں اس لیے ورزش کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پییں آدھا کپ پسی دار چینی میں آدھا چمچ لیموں کا رس اور دو کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر بوتل میں رکھیں رات کو ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے ہاتھ دھو کر سو جائیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور بیلائیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके